Без електро і водопостачання та з замінованими полями так живуть люди в селі Щасливе, що на Херсонщині. Тетяна із жахом згадує, як росіяни приїхали в населений пункт. З 9 березня вони їхали і почали з повороту там у той край. Вони почали стріляти. Прям їхали з танками. Почали там люди жили, ну вони виїхали. Прям почали стріляти з автоматів. Що там у них стояло на, на броні? Я вам нічого не можу сказати, бо я в цьому не розуміюся. Жінка згадує, на їхнє подвір'я було два прильоти – 8 липня та 7 вересня 2022 року. В результаті останнього поранило її чоловіка. А коли чоловіка ранило, то вони нашим автомобілем відвезли його 7 вересня на Береслав. А 8 вересня мене з дитиною вивезли, так само вивезли на Береслав, бо ми просто побоялися тут залишатися. Вони нас привезли коло лікарні, вигрузили і машину забрали. І так. помахали нам ручкою і сказали: "Ми вам машину залишимо в гаражі, як у хлопці не кажіть того, що не зробите". І два місяці ми також в окупації були в Береславі, поки чоловік лікувався. Син Дтяни Олександр добре пам'ятає російські перевірки. Он пішла перва перевірка до нас прийшла, якій перевіряли паспорта, це було 13 березня. І я вам хочу сказати, що мене здивувало. Прийшла два е, автозака Камази. Всі розварді. Але коли прийшов капітан Розвардії і сказав мені 13 березня, добрий день, в мене щили подвіст. Він спілкувався не на українській морі, а з нашим суржиком. Або ж він був з Кубані, або з Криму, або наш продажній. Крайні провірки були, це середина травня місяця. Це тоді мене роздівали, спрашували татуїровки, те все. Олександр говорить, останні дні окупації сім'я застала в Береславі. Вони об'явили 6 листопада комендантську годину цілодобову. Сказали, люди, не ходіть, то й це для вашої безпеки. Що вони робили? Вони позривали трансформаторні підстанції, світла в Береславі не було. І в сторону Нового Береслава вони позривали водонапірні башти. Повернулася додому родина 16 листопада 2022 року. Станом на 26 січня 2023-го люди в щасливому виживають завдяки допомозі волонтерів. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Херсонщина.